من ضمن الفيتشر اللي وصلنا لها اثناء كلامنا عن الاجر فاير وول هي TLS خلينا نستعرض مع بعض يعني ايه اصلا TLS Transport Layer Security علشان نفهم مع بعض ايه هي وبتقدم لي ايه احنا لازم نقف كده دقايق معدوده علشان نفهم كلنا مع بعض انا هنا عندي الفاير وول بتاعي واللي هيبقى من ضمن آه الكلاود الخاصه بيا او السحابه الخاصه دي وعندي هنا source ايا كان نوع. وعندي destination ايا كان نوع برضو برضه علشان نفهم خلينا نشوف هي الداتا او الترافيك بيروح من السورس للديستريشن في الوضع الطبيعي بدون التنس انا لو عندي ترافيك جاي من السورس رايح للديستريشن فمن المفترض ان هو هيعدي على الفاير وول بتاعي. بتاعي هيقوم بعمليه فلتر للترافيك ده وكشف هل في رول او بوليسي بتقول ان الترافيك اللي جاي من السورس ده يعدي او ما يعديش او يعمل له ريدايركت او ما شابه وبعد كده او اثناء كده برضو هو هيشيك على موثوقيه البيانات دي بمعنى هيبص على السيرتيفيكيت هيبص على الفول كواليفايد دومين نيم اللي هو موثوق بالنسبه لي او في خطر او تهديد جاي من خلاله بعد ما يقوم بالعمليات ديت هيروح واخد الترافيك موديه للديستنيشن بطريقه طبيعيه جدا طالما اللي مفيش ما يمنع مرور البيانات ديت وبنفس الشيء لو الداتا او الترافيك جاي من الديستنيشن اللي هو ده رايح الاتجاه الثاني فهو برضه مطالب بانه يقف يتحلل على او عند الفايروول ويطبق عليه الكلام اللي احنا قلناه ده الرول، البوليسي، الفول كوالي دومين نيم، البورت، اللاو، الديناي، الريدايركت، الحاجات دي كلها، وبعد كده لما يلقى او يكتشف انه مفيش اي شيء يمنع مروره، هيبدا يطلعه للسورس اللي هو او للديستنيشن بقى هي يعني هيحل هنعمل هي تبادل ادوار زي ما احنا عارفين. ده الوضع الطبيعي في عدم وجود او في عدم تفعيل خاصية التى الاس وعلشان نحقق البيئة الامنة ديت اللي احنا بنتكلم عليها لازم طبعا واكيد كلنا فاهمين ان البيانات اللي جاية من السورس او الديستيليشن والعكس بتكون في النهاية بيانات مشفرة. ده الوضع الطبيعي جدا اللي من خلاله بقدر اتحقق من الترافيك لما يديني من السورس او الدستريشن والعكس صحيح الكلام ده في ظل عدم وجود التيلس طيب اثناء بقى تفعيل التيلس ولو انا بستخدم فاير من نوع بريميوم وفعلت الفيشر اللي اسمها Transport Layer Security هو ايه اللي بيتم قال اللي بيتم كالاتي برضه عندي بيانات من السورس رايحة للديستنيشن فهتضطر تقف عند الفايروول يعمل لها عملية الفلترة والفحص والتدقيق ويعمل شيء مهم جدا جدا جدا بما ان الترافيك او البيانات ديت جاياني مشفرة زي ما قلنا فانا لازم افك تشفيرها بمعنى ان كل الداتا وكل الترافيك هو جاييني مشفر اتحققت من أمانه ومن الشهادة الأمان اللي جاي منها، اتحققت من الدومين اللي جاي منه هل هو أمن أو لا، اتحققت من إنه الوجهة وجهة صحيحة والبورت مفتوح والرول ما بيمنعش، بقول له طب لو سمحت بقى نزل كل محتويات الداتا اللي أنت جاي بيها علشان أعمل لها ديك الربت أو أعمل لها فك التشفير. فهنا أثناء مرورها من خلال الفاير هو بيضيف عليها طبقة أمان إضافية من خلال إن هو بيفك تشفيرها وبيفحص ما بداخل البيانات أو ما بداخل الباكت اللي جاية فعليا رايحة للديستنيشن الكلام ده ما كانش بيحصل في الفاير من نوع ستاندر ولكن في الفاير من نوع بريميوم هو ده اللي بيحصل حرفيا بعد ما يفك تشفير البيانات ويفحص البيانات نفسها ويتأكد من موثوقيتها هو بيعيد تشفيرها تاني من خلاله وارسالها للديستنيشن برضه مشفرة وبشهادة أمان منه هو بتقول إن البيانات دي جاية من سين من الناس آمنة تماما وجهة مظبوطة شهادة مظبوطة محتويات بيانات مظبوطة وآدي شهادة مني أنا تفيد بالكلام ده فبعد كده الـ Destination تتعامل هتتعامل بقى طبيعي جدا احنا فهمنا ان الـ TLS طبقة امان بيتم من خلالها فك تشفير البيانات اللي جاية وفحصها ومن ثم اعادة تشفيرها مرة اخرى خلي بالنا هنا ان المثال ده مش بس على الـ Firewall المثال ده ممكن حضرتك تشيل كلمة Firewall وتحط Storage Account لو بتستخدم TLS تحط ايدي كونكت تحط ابلكيشن جيت تحط اي خدمه هي اصلا بتتعامل بمفهوم ال TLS نتمنى نكون في الدقائق البسيطه ديت قدرنا نوضح مفهوم ال TLS وانه لما يقابلنا بعد كده واحنا شغالين قدام كده في اي شيء ممكن اضافه ال TLS من خلاله او تفعيل ال TLS عليه يبقى بالنسبه لنا المفهوم واضح وبسيط